Bakteriologins genombrott i slutet på 1800-talet, det får enorma konsekvenser för, för sjukvården. Ehm, alltså även om man redan under 1600-talet hade kunnat se större bakterier i, i enkla mikroskop så var det inte förrän i slutet på, på 1800-talet som, som forskare som Louis Pasteur och Robert Koch kunde bevisa att sjukdomar berodde på bakterieinfektioner och att... Eh, man kunde också beskriva bakterierna bättre. Och det här gjorde ju att man kunde börja fokusera på att helt enkelt ta koll på bakterier. Och det kunde ju ske både i form av att man till exempel kunde skapa sterila operationsrum genom att man använde sig av medel som var bakteriedönade, som, som alkohol eller karbol till exempel. Men det kunde också innebära att man förstod att det, var, det fanns en vits att tvätta händer till exempel, att man, eller att man rengjorde instrument. Eh, kunskapen om eh, bakterier eh, gjorde också att man kunde ta fram nya vaccin. Det första vaccinet som man brukar prata om det är smittkoppsvaccinet som man tar fram redan i slutet på 1700-talet. Men det skiljer sig lite grann för att eh, det är mer en praktisk upptäckt. Alltså man, man upptäcker att personer som har haft kokopper inte blir eh, sjuka i smittkopper. Och så börjar man då smitta ner personer med kokoppet för att få ett skydd mot smittkopper. Men man förstår inte riktigt eh, varför det blir som det blir. Och, och utan det här är först i slutet på 1800-talet som man kan genom att beskriva bakterier också förstå sig på dem på, på ett helt annat sätt. Eh, och det är också eh, genom det här arbetet som man så småningom tar fram eh, ännu bättre sätt att, att döda bakterier genom antibiotika. Och sådana upptäckter görs alltså under 1930- och 1940-talet i form av sulfa och penicillin. Och, och det är sin tur revolutionerar sjukvården en gång till. Men genom att göra de här upptäckterna kring bakterier och att genom att det här bakteriologiska genombrottet sker i slutet på 1940 talet Då kan man också stänga dörren till humoralpatologin och de gamla metoderna om... om Balans i kroppets väts vätskor och, och kräkningar och sådana såna metoder.